מערכת הגברה בסיסית, הרכבה ותפעול. לפני ההכבה, נוודא כמובן שיש לנו את הפריטים הנחוצים למערכת הזו. נרכיב את מעמדי הרמקולים, כשמוטות החוזק נמצאות 90 מעלות בצורה אופקית ליציבות מקסימלית. נניח עליהם את הרמקולים, בגובה כזה שהאדם ממוצע יוכל תיאורטית לעבור תחתיהם. במידה ונשתמש במיקרופון, נרכיב גם את מעמד המיקרופון כשהרגליים מתוחות בצורה מקסימלית. מכוון העוצמה ברמקולים שוכב על המינימום. נושיב את המיקסר במקום נוח ובגובה נגיש, ממנו הוא לא יזוז עד סוף האירוע. נחבר את כבלי ה-XLR, צד אחד למיקסר במקום שכתוב Mainout, ובעברית יציאה ראשית, וצד שני לרמקולים בשקע שכתוב Input, שמשמעו כניסה. נחבר את הרמקולים לחשמל באמצעות קבל לחשמל, קבל קומקום. בהתאם להוראות בסרטוני טיפול המיקסר, נחבר למקומות הנכונים את המיקרופון, מכשיר המדיה וכלי הנגינה באמצעות הכבלים המתאימים. רגע לפני הפעלת הרמקולים, כדי למנוע רעש חזק ומסוכן לציוד, נוודא שמכוון העוצמה הראשי של היציאה לרמקולים שוכב בשקט, וכל מכווני העוצמה של ערוצי המיקסר הלכו לישון בשעה שבע. כעת נפעיל את המיקסר ומכשירי המדיה. בחלק מהרמקולים ישנם שתי מצבים, מיק וליין. למצב מיק, נבחר בעת שנחבר מיקרופון בלבד ישר לרמקול, אך למעשה בעת חיבור מיקסר לרמקול, אנו נבחר במצב לי ונבחר במצב מיק, אומנם נקבל עוצמה גבוהה, אך איכות הצליל תפחת והפתורית משמעותית את אורך החיים של הרמקול. כעת נסובב את מכוון העוצמה של הרמקולים עד שהמכוון מראה על השעה שלוש. לא מומלץ להגביע עד למקסימום, כי גם זה עלול להפחית מאורך החיים של הרמקול. Mm, אולי כשיבוא המשיח לא יצורך לחשוש לכך, כיוון שיהיו חיים נצחיים. אם אתם ממש עכשיו באמצע להרכיב, קפצו לסרטונים הבאים, נעבור לחיבוי וכיפול הציוד. ניגש לרמקולים ולמוניטורים אם יש, ננמיך את העוצמה לחלוטין ולאחר מכן נחבא אותם. ננתק מהם את כבלי החשמל וכבלי החיבור למיקסר. ניגש למיקסר ונחזור על אותה הפעולה. ננמיך לחלוטין את מכוון העוצמה הראשי ומכווני הערוצים הנפרדים ולאחר מכן נחבא אותו. לסיום האירוע בראש מסודר, נתחיל בגלגול הכבלים ורק אחר נירוזת שאר הציוד. התציוד נירוז בתיקמו וקופסאות חוטיות בצורה נוחה ו易ילה לפתיחת בפמ-ב. ושווה, כפי שהזכרתי בסרטונים קודמים, תחלו למצור שיטות נוחות לגלגול קבליים בסרטונים tíפים. לעוד סרטונים ומידע בנושא גברא, כנסו עכשיו לכתובה w w